المسؤول عن الشر هو الذي يحاسب على الشر اللي ارتكبه ابليس الانسان الملائكه كل من هو مسؤول عن الشر سيحاسب على شره الله قدوس نور ليس فيه ظلمه البتة منه ابدا مصدر الشر ولا مرتكب للشر لكن الشر يعمل تحت سيادته يعني تحت سيطرته هو بيقدر يحوله وبيقدر يجعله يعمل غصب عنه لمجده وبيقدر يحط له حدود ولا مرة لا الشر ولا غير الشر بيقدر يطلع من سيادة الله المطلقة من السماح والمأذونية اللي الله بيعطيها للشر فإذا المسؤول هو من يرتكب الشر لكن كل هذا الأمر تحت سيادة الله البعض بيقول بما انه الله خالق الشر موجود اذا خلص هو مصدر الشر هذه مقاربة خاطئه الله خالق الله سمح بالشر لاسباب نجهلها لحكم عنده ومشيئه عنده نجهل ابعاده وعمقه لكن هو سيحل الشر وسينهي الشر يوما من الايام كما وعد وعلينا ان نوثق في نمشي معه ونحب الخير ونتكل على الرب ونضع ثقتنا في فيه رغم جهلنا وعدم فهمنا لامور تخصه. نحن امور الدنيا وانجا عم نفهمها، فكيف الامور السماويه اللي بتحمل ابعاد اكثر جدا مما عندنا قدره حتى نحن نحب. المسؤول عن الشر هو باختصار من يرتكب هيدا الشر. وهو ليس الله فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عندك